තරන්නේ තමයි අපි බලන්නේ කාෂප් වලට යන්න ඉතින් අපි ගත්ත අපි මොනවද ටැක්ටික් අපි යන්න ඕනේ මෙතනින් කැහැපැද්ද තියෙන පිය එකට පිය එකට පිය එකට යනකොට අපිට මොකද මහා වරුසාවක් හරි දාගෙන වැදනා කවදාවත් ඇස්සේ නැයි දානව අපිට හොඳට නාන්නවැ රැස්සා දොන් දොන් අනා තම දොන් දොස් දොලේ දොන් දොන් රන් රන් රන් රන් රන් රන් රන් රන් රන් රන් රන් රන් දොලේ එන් දොලේ හෙයි ඔය ඩිස්ටිනේෂන් එකට යන්න අපි ඇසේ දෙකේගෙන අපි කාසොක් ගන්නට පිටත් වෙමු කාසොක් ගන්නට පිටත් අපි බුක් කරගත්තා පා 3000ක් ගියා එක නරකයි abuses will be Ll SAP EARTS RIVER VIEW. Fry if we juste really tell uv all the time, pursued a اgroup elementary at the Agency close to an related school, maybe you could still try but maybe a Cubana car maybe you could still try, there each is a small one thing different than a tradess. where they can be Emmett, jestem the directorust may be me ninja short to draw from me McKaylaD so it will be robbery from a side called ARTS සහෝර් දේනේ අපිට පොඩි දෙයක් වුණා අපි මේක ටෝටල් එක බුක් කරනකොට පොඩි අපි මිස්ටේක් එකක් කළා තියෙනවා අපි වා කන්ඩිෂන් රූම්ස් දාලා නැහැ. ඉතින් මේගලකව තව බා 300ක් දුන්නොත් වා කන්ඩිෂන් රූම් එකට අප්ග්‍රේඩ් කියලා. අපි දැන් බලමු මොන රූම් එකද අපිට හම්බෙන්නේ කියලා. ඇර කන්ඩිෂන් හොල ඉන්නවද නැතු කියලා බලමු මෙතනට ගිහිල්ලා. අපි මන්න හිතන්නේ මේක රස නැන්නැතුව ඇති. was the climate please about very hot no no no no no no no no දෙක ගංගදී අර ඩ්‍රෝන් එකේ ඒක නේ අතනට නේ හොඳයි නේ අරගෙන එක හොඳයි කියලා මේ රූම් එක හොඳ වෙයි කියලා මේ දැන් දතියක් තියනවනේ අරගෙන අම්මා අහඹරේක This one looks good <laughs> Yes, yes This one nice Compared to ac1 this one is nice <laughs> Look and feel is good Bangitani, this <Yeah>. one has <coughs> to be selected වංගරය යන්නත් පුළුවන්. එදන්නේ. එනවා. ගමකට බහින්න. හබ බැහැ මොබේ ඉඳන්නේ Right, <laughs> හයි. we will take the nanny ඒක ඇත්තටම අපි මින් රෙන්ට් එකේ අපි දැක්කේ නෑ හෙනම ලස්සන විදියට තමයි ෆොටෝ වල ඒක ලස්සනයි ඒනට රූම් එක ටිකක් පරණ විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔව්. ටිකක් ඒවා එළිය තිබුණා නම් හොඳයි කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඔව් ඒ වගේ අඳුරුයි නිකන් හරි. ඒගොල්ලෝ nature එකටම හරියන විදියට දාන්නයි ලයිට් වගේ තිබ්බේ. පොඩ්ඩක් ඉතින් අර රෑ වෙනකොට සත්තුම කෑ තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ ආසේ හරුම් එකයි. රයි එක කන මිනිස්සු අපිට. මේ මේ. ඒකේ වැඩනොත් දොංගල මවෙනෝ. ඉතින් ඕක හොටල් එකේ ඇදකීම අපි ඒකේ හිටියා ජූනි 19 වෙනිදේ ඉඳලා 22 වෙනිදා වෙනකන් අපි ඒකේ හිටියා. ඔව් දැන් අපි කියමු එනනම් මේ මුලින්ම කරපු දේවල් අපි මුලින්ම ගියා හොටෙල් එකට ඊට පස්සේ කෑම කන ඉන්නකොට හොටෙල් එකကြီး අකෑවිලා ඉතින් දැන් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ කොහ මාරියාලාගේ අර එක එක බෑගෙජස් ටික පෙන්නලා අපි කොහොම හරි ඒවට කැමති no plans actually we have plan to go to that um, the lake. Big, uh, lake a big okay. lake right? uh for me i recommend to go there because it's like a all in one for mm -hmm. activity you can do like swimming kayaking trekking tubing and swimming it's all day and uh the tour is start at day tomorrow we have a tour so we start the tour at 8:00 a.m. yesterday දැන් පුතේ අපි යන්නේ කොහෙද? නංගි කොහෙද? yellow නංගි කොහෙද යන්නේ අපිද? දැන් මේ යන්නේ හරන්නේ ගඟ දිගේ සවාරියක්. ගඟ දිගේ සවාරිය. ඒක ටියුබ් රයිඩ් එකක් තිබුණා. එතනම ගඟක් තිබුණා. ඒ ගඟ වටේ ටියුබ් රයිඩ් එකක් ඉතින් අපිත් එහෙම එකක් ඉතින් ගිහිල්ලා නැහැ අපි දන්නේ නැහැ මොකද ටියුබ් රයිඩ් පාක් එකේ ගිහින් තියෙන කරෙන්නේ හැම ගිහිල්ලා නැති හින්දා නිකන් ගඟක අපි කට්ටියත් ඉතින් යන්න පටන් ගත්තා. ඔව් ඉතින් ටියුබ් රයිඩ් එක ඇද්දී පොඩි මේ පොඩි වළියක් දාගෙන පටන් ගත්තා. මෙයාට ටියුබ් එකක් දුන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මට බයේ වැඩිය ටියුබ් එකේ ගිහලා මොක লাইف ජැකට්වත් මොනවත් තමයි යන්නේ. නිකන්ම තමයි යන්න තියෙ We now看到 Puerto Kam departed ßen şiirket Şiirket части ւ ada mezzetman අවර්තක පොඩි බා පොඩිද මම කෑ පොඩි මේ ඉස්සරින් ගියා ඔයා වැටේ මේ අඩන්න එපා යන්න බෑනේ පුතේ මතුරුනේ අපිට පේනවද මේ ටියුබ් ටියුබ් ෆන් එක විනාඩි 40ක යනවා ගඟ දිගේ Ha. Ai sudah dah, sudah hayang Allah. Kata tek annawa la sen te anda dibo. Oya fryer kele adu ni. බැර ගන්න බෑද? බෑ ගිනව. වණ්ඩිතකට આવුවට. කොහොමද නම් මේ ගංග ගමන? මෙමයයි. හ්ම්. අචලරේ Singaporeේ දීන વોટર પાર્ක් වල হাই সিকියුරිටි දාලා තියෙනවායි පානබයේ. මෙයා හිතු මොමව? ගිල්ලුත් මැරනොත් ඉන්නේ අය මොකක් බෙර නෑ අරගානේ නේ ඔය දැක නේ හරි යනලක නේද ඔය ඒක 우리 오우 마귀가 웃었다. 뭐 개레비야 저거는 고모도 이야. 제가 가서 기다려요. 기다와서 클래스에 간다. 방귀 와가고 올라. 이가 와때안 오는데. අම්මගේ wife ලා දෙන්නත් එක්ක යන්නේ මේ ගඟේ. අගේ නෝනලා දෙන්නත් එක්ක මම යනවා ගඟේ. කියවන්නේ. ඔය කුණුමස් දිනනවා තම කන්නේ. හත වැඩි එතන යනවා දාගෙන. නංගි මොකද්ද? මොනේ? අන්න නංගි මොකද උනේ? අනේ මම මගේ අතින් ගබටික් නමඩ වුණන්නේ. ඒකනේ මාව බි. කොහෙද kapal ateng kapal ateng kapal kan oh bat di gate me da suai ni papa kok dob jeptar උහයි යනවානේ යමුද? යමුද නැහැ නේද? ආ, ඌකණන්නේ නැහැ නේද? දැන් බැලියොත් වල් තු ආතතෝ නු හදලයි වාතය අපි අරෙන් ගිල කරමු මෙතන මඩයි ඈ වාසලෙගේ ටියුබ් සවාරිය කොහමද? නෑ අම්මට හුදු. හරිද? මේ බල මගේ අතන වැටුණා දන්නේ. පැත්තක වැඩි ඉච්චල වැටුණා දන්නේ. ලස්සමයි බලන්න. අනිමේ වඳුරු පැලවට ගෙනියනවා නේ. ඒක අපි හොඳ අත්දැකීමක්. ඒ ගඟත් නියමයි. අපි පස්සේ දවසේ ගඟේ නෑවා මෙයාලගේ වාහනයක් කැවිලා තියෙනවා. ඒ වාහනේන් අපිව හෝටල් එකට ආයි එක්කන් එනවා. ඔව්. ඉතින් ඒ එක්කන් යද්දී අපිට හැමෝටම අපිට සුද්ධ දෙන්නෙකු සමුනානේ මොන කෙනෙකුයි මේ තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ වැඩ ඇවිල්ලා කනිමු. ඔව්. ඉතින් ඒක කෑම කන්න ගියා මෙන්න කෑම කන්නනකොට ඉන්නවා ගෙබ්බෝවක් තඩි ගෙබ්බෝවක් ඉන්නවා ගෙමිවලියක උදේ ගියා ඇත්තර මෙතන ගෙමි ආගියුමන්ට් එකක් උදියා ඉතින් ඒක පොඩි මතකයක් ඊට පස්සේ අපි පොඩි වයින් එකක් එහෙම වහීලා වයින් මට මතකයි අපි වයින් නැරි බියර් නැරි මොනාද කිව්වා අ අපි කාලා කරලා ඊකෙත් කෑම හොඳයි කැමරා බහුතරයේ තියෙන පොක් අයිටම් ඒ ඒ හරි අතොර අතොරට යන පොක් වල තියෙන වේරියේෂන්ස් තමයි තියෙන ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඒක තමයි ඒ ඒ අපේ සිදුවීම